يا يا سيادة رئيس الوزراء هذه المواضيع ال 19 وهذه المشاريع التسعة عشر مشكور على فعلها والمشروع ال 20 انا أدليك عليه السيد وزير الصحة الله يرحم والديه من يروح لك لأهل الكربلة يروح لطويريج ويرجع الدكتور صالح الحسناوي أبو سلام من يمر على السريع ما يشوف المستشفى الرشيد العسكري الله يجوز الحمايه ما يخلونه يشوف يجوز روحات الاهل يجوز مو دائما لانه ساكن بالمنطقه الخضراء فيا سياده رئيس الوزراء عندك مشروع العشرون هو مستشفى الرشيد العسكري هذا هذا صرح عملاق ها من سنه ال وثلاثين انشئ على ارض العراق تعالج به الملك غازي هذا اول مستشفى عملت فيه قسطره القلب وهذا اول عمليه فيه للكبد الفيروسي وترقيع الشرايين التاجيه وعمليات التخصصات الهضميه الان مو عيف هذا المستشفى في قلب بغداد مكبل النفايات والزباله هذا المستشفى العملاق الذي كانت فيه كوادر العراق العملاقه ورحم الله الدكتور ناجح العسدي اول طبيب بقسطره القلب الذي كان عملاق هذا التخصص، الان هذا مستشفى الرشيد العسكري يصير مكب مال في وسط بغداد يا رئيس الوزراء يا حكومه ليش ليش؟ هو هذا هذا هاي الصروح العلميه هذا هذا البلد هذا هم مات الصدام صدام هذا مرت البلد طاقات الناس وهاي ابنائنا وبناتنا الطبيبات والاطباء العسكريون امهر التخصصات فيه يصير مكان مالي زباله بنص بغداد اليس عيب على الحكومه فنحن نقول الى السيد رئيس الوزراء اجعل هذا المشروع مشروع العشرون المشروع رقم عشرين في في من ضمن هذه حمله الاعمار وجزاك الله خير ان فعلت ذلك